عاشو عاشو عاشو ما دريت ما دريت ان المحبه تبكي بترك امي وابوي وابني عشا لحالي ما دريت ما دريت ان المحبه تبكي بترك امي وابوي وابني عشيشه لحالي وابني عشيشه لحالي وابني عشيشه لحالي عشي عشي عشي ولا جاي من بعيد يا سلام يا سادتي من بلادي وامشي درب قوي والخاتمة روحوا روحوا يا ربي سهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشفت عليهم روحوا روحوا يا ربي سهل عليهم بعد ما يا نجوم السما يا سارية خبريني عن ظبي المهد هو جدي ولا محل يا نجوم السما يا سارية ضبي المذهب هو جدي ولا محل يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا ما دريت ما دريت إني لما حببت بك واترك أمي وأبوي هو بني عيشي شالي حالي ما دريت ما دريت إني لما حببت بك لا تترك أمي ان شاء الله حبايبي عاش